Andrei Ple subliniere scandalul de fimri. Una din formele cele mai acute ale de fimri este linguiala bleaghilei ceremoase. Niciun popor nu poate fi defimat, spune Andrei Ple subliniere. De ce? Pentru ce nu poate fi definit integral doar prin căciva reprezentanți care mai fac subliniere gre subliniere lini de exprimare în propria limbă. Depinde ce numim defimare, pentru ce una din formele cele mai acute ale defimrii este linguea la bleaghile ceremoase. Asta este tot o formă de defimare, a spus Andrei Pleu la Digi24. Există auto defaimare sub uneleas. Dacă Dacă se te reprezinte la Bruxelles pe cineva care nu ție nici o limbă, care nici limba lui nu o bine, bine, care n-are în spate nicio o asta e un fel de a... Îi da singur palme, a puntat scritorul. Ple subliniere o subliniere, hoi, nea subliniere teptat, dar dacă spui ce România am put pe mâna unor hoi, unor proti, asta e de fi mare. Nu. Este un strigat de ajutor, concluzionează scritorul. Dacă spui, România e un popor de proti, asta e o defimare. Întâi nu trebuie să spui despre nici o comunitate lucruri generale, i doi. Nu e adevărat. Niciun popor nu e definibil în sensul asta. În România, slav domnului, sunt oameni de toate calibrele. Ei sunt foarte mulți oameni de tepi. Asta e o defimare. Dar dacă spui ce România am împut pe mâna unor hoi, unor proti. asta e de fi mare. Nu! Este un strigat de ajutor, a mai explicat Andrei Pleu. Liderul social Liviu Dragnea a susținut recent ce formațiunea sa va promova un act normativ în baza căruia vor fi sancționate persoanele care denigrează imaginea României în exterior. El a declarat într-o emisiune televizată că propunerea nu va opri libera exprimare, însă va reglementa situațiile de defimare a cerii.